السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي كديرين لبس عليكم كل شي بخير. نتمنى الله بتكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وهذا النهار جديد. اللي غادي نكملو على الفيديو ديال البارح. وفي بيني بني وبينكم. آآ آه السفير ديال دولة العسكر. في مجلس الامن بصراحه ولا تحط في واحد الموقف يعني عمر هلال شرشمو بمعنى الكلمه جرجرو بمعنى الكلمه دار ليه تكرفيصه ديال الكلاب ما بقاش خلى ليه فشنو يقول ولا حتى شي حاجه شوهو من بعد ما حيح عليه نهار الجمعه وراه شنو كيديرو الضباط ديال العسكر والمجموعة ديال المرتزقة ديال البوليزاريو عمر هلال جاهم هذه المرة من الاخر من البارملاين اللي نطولوه ونقصروه مباشرة كيقولها للجزائريين كيصيفطها لهم السخونة مع مع السفير ديالهم قال لهم بأن الموضوع ديال الصحراء المغربيه موضوع قد حسم الموضوع انتهى الموضوع ما بقاش فيه الجدال الموضوع صافي سالينا منه الدوسي تسد سدات مادام سالينا صافي الاعتراف ديال امريكا جاب لهم الاعتراف ديال بزاف ديال الدول ديال العالم القنصليات العامة اللي تفتحات ديال دول كتيرة في الصحراء المغربية اللي هم صافي دابا احنا سالينا من تقرير حق المصير ديال اه الصحراء والمغاربة وما راهم جالسين في بلادهم وجالسين في الصحراء ديالهم وراهم بخير وعلى اخير ما كيتشكى منهم حتى تشي واحد ما كيطلع تشكى اللي بغى بلادو راه جالس فيها وسالينا انتهى الموضوع دابا شنو بقى لينا بقى لنا الشعب القبائلي اللي خصو هو حتى هو يكون عنده الحق في تقرير المصير ما تبغوش تحاولوا تقرروا المصير غير لواحد اخرين تخليو راسكم انتوما حتى نتوما راكم مستعمرين آه الشعب القبائلي مستعمرين دوله القبائل اللي هي اصلا الوجود ديالها كان قبل ما تكون الجزائر موجودة. اذا هادوك اولى بحق المصير من اي حد تاني. وفي نفس الوقت طالب باش يكون التمتيلية ويحضروا الناس ديال جمهورية القبائل حتى هما في هاد اللقاء وفي هاد المجموعة ديال وعشرين. باش يدافعوا على روسهم ويهضروا على حقهم ويبينوا الموقف يبينوا القضيه ديالهم للراي العام يبينوها للعالم كامل تا هما خصهم يحضروا في هاد المجموعه 24 وهذا حقهم خاصو يكون عندهم مشروع يعني سد عليهم البيبان في وجههم سد عليهم حتى الشراجم قطع عليهم الماء ما بقاش عندهم ما يهضروا على لا الصحراء المغربيه ولا حتى شي حاجه دابا غادي نرجعوا البطيطيش بنبطوش لي اسبانيا بغا عاوتاني يرجع ليها باش يداوا لكن اسبانيا قلبات ستتسعود قلبات الطابليه وجلابا والفيستا وقلبات كلشي لانه ولىش كتعرف مصلحتها و كتقلب على مصلحتها عرفات بان الطريق ديال العسكر راه ما فيها والو ما فيهاش الربح بغا لك رجعي الدواء منهاش هاي الدواء من منهاش غادي الدواء امر غريب من ملي ما قبلاتوش اسبانيا لانها خدات درس خدات درس من الدخله اللي دخلات المره اللي فاتت كان كيسحب لهم رأي المغرب حيث قصير، لكن هاد المرّة أخذت درس بز كبير بزاف، وأخذت درس مهم بزاف، وعرفت المغرب على شقاد، وعرفت بأن المغرب رأى فيه رجال، وعرفت بأن المغرب أشنو كيساوي، المغرب ما فيش شميت، ما فيش شرّ ما فيش الكراكيز المغرب فيه الرجال اللي فما عندها مدر بن برت بن بدك بن اذا الجزائر الحل ديال اسبانيا عليهم؟ ما نهضروش عليه مشا ليهم ما كاين لا فرنسا لا سويسرا لا المانيا لهم يحزنون شكون اللي بقات لهم بقات كوبا صيفطوا بنبطوش لكوبا علاش قال لك باش يكمل العلاج من كورونا ما عرفناش حناش من كورونا جاتو هو واش كورونا اللي جات لكل الناس في العالم يعني راه جات للناس اللي برا راه براق على سلامته اللهم مبارك اللي مات راه مات الله يرحمه ويغفر لنا ولهم والسلام ولكن بن بطوش جاتو كورونا بشي شكل اخر وقيل ما كان عارفوش حنايا واش اه كان اعتقد كورونا خداتو دارت معاه عقد النكاح وغتبقى تبقى معا ودارت شي مؤخر ديال الصادق كبير ما يقدرش يطلقها اشكين ما اشكين قال لك سيدي بن بنبطوش راه مشال لكوبا باش يداوى من كورونا كوباش عندها ما من كورونا وعلاش ما يدواشوا الجزائر يداو عند الجنرالات علاش الجزائر ما فيها السبيطارات ما عندهمش دواء يقلك هما هما را قادرين يدويوا العالم كامل ويدويوا كلشي شي ما قدروش يدويوا ذك وجه جرانا ديال بنبطوش غادي نبيه لكوبا؟ والله ينعلي ما يحشم، والله ينعلي ما يحشم والله ينعلي ما يحشم زعما بصراحه الله يعني ما ما بقيتوش كتحشمو ما تشي شي حاجه هاد الكابرانات وجههم قاصح هاد البقايا ديال فرنسا اللقطاء ديال فرنسا الشياطه ديال فرنسا اللي خلاتهم في الجزائر كياكلوا كي وينعبوا في الخيرات ديال البلاد هاد هاد المجرمين وجههم قاصح حنا هاد بنبطوش هادا هذا اه انا ماشي بغينا ليه غير كورونا ولا بغينا ليه واهادك السيد راه مريض بالسرطان وراه قريبي وداه راه قريبي وداه راه كيصوبو ليه الوراق راه كيقادوليه الوراق ديالو باش مش غيمشي مشي بلا رجعه بغيناه من كوبل للجحيم ان شاء الله لا هو ولا هما والله العظيم الى الحكومه الجزائريه بالجنرالات ديالها بداك عبد المجيد بن كلبون ديالهم بداك خانز الريحه ديال شنق ريحه كل شيء والله العظيم الا تبهدلو والله العظيم الا تبهدلو قدام العالم شوهوا كلهم العالم كله عرف الحقيقه ديال الجزائر كله العالم كامل عرف هاد الحكومه ديال العجزه هذه الحكومه ديال الشميت عرفوا الحقيقة ديالهم بأنهم راه ما عندهم لا غرض لا في حقوق الإنسان ولا في تقرير المصير ولا باش يحيدوا المستعمرات، ولا تاشي حاجة وكانوا يدافوا على الشعوب المضطهده ويدافوا على الشعوب اللي هي تحت الاستعمار ويدافوا على الشعوب اللي هي مكرفصة ومشات لحقها كان من الأولى يدافوا على فلسطين دمهم والحمهم يدافعوا القدس للقدس القدس خلاه الله امانه في اعناق المسلمين كان خاصهم يدافعوا على فلسطين اللي هي دوله حقيقيه واصليه ومشت لهم الارض ديالهم ماشي يخرجوا كيدافعوا على واحد الجماعه ديال الارهابيين باغيين يديروا لهم دوله صغيره شكون هما هادو حنا كنعرفوا لي سحرا وراهم عايشين في الصحراء اللي هما الصحرا حقيقيين راهم جالسين بلادهم كيقولوا الله الوطن الملك و الله لله و و عايشين بخير و على خير ولكن هذا الرباعه ديال العسكر ديال الجزائر راه الغرض عندهم كله هما يوقفوا عقبه في الطريق ديال التنميه ديال المغرب، والله ما يقدروا، ما يقدروش، علاش؟ لأن ربي كبير، إن يعلم الله في قلوبكم يو خيرا يؤتيكم خيرا، راه اللي كي يقلب ولا اللي كيحاول أنه يشتت الشمل ديال المسلمين، ولا ديال أي حد، راه ربي غايشتت ليه شملو. اللي حاول يأذي خوتو المسلمين، ربي ما غاديش يكمل عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف ما شئت، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، يا ربي اللي باغي السوء بلادنا العزيزة المغرب، واللي باغي الشر لبلادنا المغرب، الله يعطيه ليه هو في صحته وفي حياته كاملة. يلا ربي بغى المغرب تنمية وبغى المغرب باش يطلع راه ما عندكم نتوما ما الجزائر مساكن العسكر ما بغاوش ينساو الماضي وما بغاوش ينسوا عباد الله الماضي ويفتحوا صفحه جديده باقيين كيفكروا وباقي كيتفكروا ديك حرب الرمال وكان فقط المغرب والجزائر هما اللي تحاربوا في العالم يعني غان المغرب هو اللي هجم على الجزائر وعطاها طريحة وقتلها صافي دول اخرى ما وقعتش حاجه الحرب العالميه الاولى شي, شي طيح اكثر من نايد الحرب العالميه التانية. الطيح اكثر من نايد اوروبا كانوا كيهجموا كي على بعضياتهم ياكم مسيحيين كيهجموا على بعضياتهم اللي القتل. المانيا اش دارت بريطانيا فرنسا زيد زيد زيد ولكن في الاخر نساو الماضي فتحو صفحة جديدة واتحدوا تاحدو ضد من ضد العرب وضد المسلمين ولو يد حدا تاحدو قانون ديالهم العملة ديالهم التجارة ديالهم ولاو كلمة وحدة احنا يا سا مدابزة وقعت بين جيران بين مغرب وجزائر وتفكات اللي مات الله يرحمون اللي بقى الله يطول ليه في عمره وسالينا باقين هما كيت كيتفكروا فهديك 63 المغرب هجم علينا المغرب احقرنا المغرب دار لينا المغرب فعل لينا وانتم مالكم مع في كتو المغرب كانوا فيه رجال وانتم مكتو عوشات وحنا مالنا جمعوا معنا الله يرحم باكم الله يلقى ليكم كحله زحله باركه علينا هذا هو اللي كاين شيل الميه ديال الصحراء جود باي اصبح من الماضي ما عند لا جنرالات ولا كابرانات ولا مقدمين للجزائر ولا أي حد في العالم أنه غادي سيحيد الصحراء من المغرب ديالها الصحراء في المغرب ديالها والمغرب الصحراء دياله وسالينا وانتهينا الحمد لله المغاربة من مليليا مرورا بسبتة إلى القويرة كلهم يد واحدة كلمة واحدة كلهم كيقولوا الله الوطن الملك يقولوا الصحراء مغربيه اشاء من شاء أو اللي ما الحال يضرب راسه في الحيط وسالينا سالينا الخوت في الى فيديو اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته